Один набор на двох чоловіків. Ви отримали набор? – Ні. – Записалися далі? – Ні. Ми зараз запишемо, машина поїхала грузиться, машина повернеться і отримається. У черзі за набором хімдопомоги стоїть переселенка з Харкова Ірина. В обласному центрі проживає тиждень. Довідку внутрішньопереміщеної особи зробила у перший день приїзду. Про допомогу від Червоного Хреста, говорить жінка, дізналася від подруги, у якої проживає. Стою за. Стою за гуманітарною допомогою. Її є на догляду. Сподіваюся, що дізнаюся, коли будуть продуктові набори. Тоді прийду також записуватись, щоб отримати продуктовий набір. Переселенка з Київської області Ніна два з половиною місяці проживає в Хмельницькому. Сьогодні отримала гігієнічний набір. Каже, сім'я велика, тому допомога не завадить. Мені сказали, що потрібно записуватися на пайки на продуктові. Я приїхала для того, щоб узнати, чи можна записуватися. Ти случайно попала. У нас велика сім'я, у нас дев'ять чоловік. Що отримала в наборі, далі показує. Такі необхідні речі, як шампунь, там гель для стірки, влажні салфетки, зубна паста ну, це те, що я лише почала роздивлятися: мило, салфеточки, кульки такі для мусора, гелі, шампуні, все те, що потрібно для є. Аби отримати допомогу від «Червоного Христа», можна попередньо зреєструватися в офісі товариства або ставати у живу чергу, розповідає волонтерка Марія Мішина. Інформування проходить на Instagram-платформі і на платформі Facebook, а також безпосередньо в нашому офісі. Попередня роздача була по попередньому запису, фіксували прізвища, ім'я, обов'язково паспортні дані та довідку переселенця. За словами Марії Мішиної, всього сьогодні роздали 500 наборів побутової хімії. Валерія Ковальчук, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.